Третій день марафону малювання, і головна теза сьогоднішнього дня звучить так. За реалістичним малюванням завжди стоять підрахунки і аналіз. В цьому вже переконалися учасники марафону. Переконайтеся і ви. Ось докази.